I denne filmen skal jeg snakke om postproduction og programvare for postproduction. Alle først, hva er postproduksjon? Jo, postproduction er alt det som skjer med et videoklipp, fra det er ferdig innspilt til det er klart til å publiseres. Og da tänker vi spesielt på etterbehandling i forhold til video, lyd og bilde. Du kan jo si at mange er vane med at lyd og video spilles inn samtidig synkront, men i virkelig profesjonell produktion, så spilles video inn for seg og lyd inn for seg, og så blir det synket sammen til ett eh, lyd- og videospor var kanske det kan være flere videospor og flere lydspor. Og ofte så lägger man på bilder også i postproduksjon. Hvis vi skal oversette det norsk, så vil jo det jo være etterarbeid i videoproduktion og i dagligtalen så omtaler vi det ofte som videreligering eller klipping. Det finnes mye forskjellig programvare for å gjøre dette. Vi har enkel videreligereligere som for exempel iMovie eller videoeditor, som du finner gratis på Mac och PC. Det finns også programvare som du bruker for og kjøpe for et par hundre kroner, som du kan bruke til å redigere. For exempel på Høgskolen i Østfold har vi kjøpt inn Vi Video som et betalingsverktøy som de ansatte kan benytte seg av. Så er det jo sånn at Adobe de er markedsledende innenfor dette segmentet med videoredigering. Deres framvare Premier Pro er kanskje det mest brukt i verden i forhold til video-redigering. Samtidig så er det ikke så veldig enkelt å starte opp og komme i gang med. Og Premiere Pro den foregår både det jeg kaller for semiprofesjonell, altså det du kan vurdere å ta i bruk etter men det brukes også i profesjonell innspilling i forhold til spillefilmer. Men spillefilmer har også en annen programvare som blir brukt som heter Avid Media Composer, som veldig mange av disse store spillefilmene ble spilt inn med. Men etter min mening så er jo du kanskje ikke helt profesjonell, men du skal likevel lage gode uh, videoer i postproduction. Og da går min anbefaling til denne programvaren som jeg har brukt her. Programvaren jeg bruker heter Camtasia Studio. Den heter nå mer bare Camtasia, for nå er også dette studio slettet på slutten, fordi det er så veldig mange programvarer som bruker det. Som student på dette studiet så anbefaler jeg at du går til anskaffelse av dette, en gang for alle. Dette er programvaren som jeg har brukt siden 2008, og 95% av mine videoer på YouTube, de er publisert gjennom en post production i dette verktøyet. De fleste personer som jeg känner rundt på akademiske institusjoner i Norge, som ikke er videoprodusenter og har det som heltidsyrke, de bruker i stor grad Camtasia. Så Camtasia er relativt enkel i bruk, men du kan likevel få til mange av de funksjonene som du ønsker å se i en postproduksjon. Som du ser i denne filmen her har jeg brukt en del effekter som jeg har lagt på i ettertid i postproduction, mens jeg spilte in. Akkurat her så hadde jeg også et klipp også, som du forhåpentligvis ikke merket, som også er gjort i denne postproduksjon perioden med denne videon før den ble produsert og publisert ut til YouTube.